kako biste na vašaj kolegi dodali mapu koju ćete staviti veći broj datoteka, prva stvar koju morate napraviti na vašem računalu te datoteke morate složiti u neku mapu, potom napraviti od toga zip arhivu ili zip datoteku. Potom na vašem e-kolegiji gore desno trebate kliknuti na omogući izmjene i onda u temu ili sekciju koju želite dodati tu mapu i trebate prenijeti. Znači ja ću se osobno računala kliknuti na kod mene literatura.zip i prenijeti je u ovu temu resursi. Kada to napravim, sustav me pita želim li otpakirati datoteke i stvoriti mapu, postaviti kao datoteku ili dodati kao SCORM paket. ću ovo prvo, otpakirati datoteke i stvoriti mapu. Klik na prijenos. Ovisno o tome koliko je velika ta datoteka i koliko su velike datoteke koje ona sadrži, taj prijenos može trajati od par sekunde do najviše par minuta. Možemo kliknuti na tu mapu Unutra se nalaze datoteke koje studenti mogu pojedinačno skidati ili dolje na dnu mogu kliknuti na preuzmite mapu. I tada će oni dobiti zip datoteku kojom će to onda sve zajedno odjednom skinuti. Isto tako tu mapu mogu preimenovati tako da na kraju redka kliknem na ikonu olovke gdje piše uredite naslov i napišem obvezna literatura. Još jedna bitna stvar vezana uz mape, kliknemo ponovo na nju. Trebalo bi napisati studentima što da radi s tim. To napravimo tako da kad smo unutar mape, to radimo tako da u administracija mape kliknemo na uredi postavke i u opis napišemo odaberite tri članka iz ove mape i pročitajte do 15.5.2020 recimo skroz na dno pohrani i prikaži i sada kad studenti kliknu na mapu obvezna literatura osim popisa datoteka imaju i opis koji kaže da berite tri članka iz ove mape i pročitajte do 15.5.2020 i to je to